Трошки підведу е, такий місток, е, під те, що е, у нас наступний доповідач дуже пов'язаний з темою попередніх наших спікерів, і от е, міністр екології Руслан е, Стлиць позавчора е, опублікував пост, в якому наголосив на те, що well, I'd like to uh, give a bridge to our next speaker and uh, by, by uh, quoting Ministry of Ecology. Uh, the Ministry of Ecology, uh, some days ago, posted uh, a message saying that, uh, that Russia inflated ecological losses to Ukraine worth 36 billion dollars. Russia inflated ecological losses to Ukraine worth 36 billion dollars. Із них 25 мільярдів це забруднення повітря. 25 uh, billion, billion account for air pollution. І 11,5 мільярдів необхідно буде для усунення цієї шкоди, яка завдана за 11.5 billion hryvnia will be needed to eliminate the consequences of, of this uh, pollution. Uh, пані Оксана, Оксана мікрофон твій. Well, so... так, дякую. Колеги, почнемо другу сесію нашої конференції. І я думаю, те, що сказала Тетяна, то, на жаль, збитків будемо мати набагато більше екології нашій. А зараз хочу надати слово два співдоповідача. Сорока Максим, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та інженерна екологія Українського державного університету наук та технологій. Науково-технічний радник в міжнародному проєкті «Чисте повітря для України» з міста Дніпра, Україна та Церночова Марсела, громадська організація «Арніка», Прага, Чеська Республіка. І, власне, наші колеги будуть говорити про роль екологічних «Citizen Science» проєктів для підтримки екології життя, ментального здоров'я та протидії дезінформації під час війни в Україні. надзвичайно актуальна тема. Прошу, колеги. Доброго дня, колеги. Доброго дня всі, хто приєднався наживо на цю конференцію і буде слухати її в записі. З вами сьогодні буду виключно я, Максим Сорока, професійний еколог, науковець і громадський діяч. На жаль, Марцела прямо зараз транспортує додаткову допомогу від нашого чеського народу і не може приєднатися наживо до цієї конференції продовження попередній не, гай... не будемо гаяти часом продовжуючи попередню панель пропоную вам подивитися на citizen science вже в практичному ключі Uh, і в, в дуже практичному ключі uh, буденності і сучасності нашої України. Я пропоную uh, короткий огляд, як громадські проекти uh, Citizen Science в галузі природничої галузі, моніторного довкілля змінилися під час uh, цієї жахливої війни. Так, ну в першу чергу дуже коротко про Сам проект «Чисте повітря для України», про який, на прикладі якого я буду зараз робити доповідь, це є довготривалий проект і яскрава, яскравий приклад того, як можна реалізувати концепцію і citizen science, і концепцію громадянського суспільства на території України. Ви можете побачити, що це величезна мережа, горизонтальна, в першу чергу, мережа, підтримки як самих досліджень, так і моніторингу якості повітря і знаменітних адвокаційних кампаній. З більш детальною інформацією можете подивитися на відповідних інформаційних сайтів, але я б хотів би зазначити, от на цій карті видно мережа, публічна мережа моніторингу з величезною кількості точок волонтерів у всіх куточках України. Разом з тим сьогодні ми будемо обговорювати не тільки позитивні якісь ноти, а також і страшну дату 23-24 лютого повністю змінило цей проект і дослідників, які допомагають йому розвиватися, займаються громадянською наукою. Вона змінила не скільки проект, скільки наше бачення і візію, яка має бути у проєктах citizen science розширюючи ті десять принципів які відомі і використовуються по всьому світу якщо говорити коротко то до цієї дати да ми більше займалися поширенням практик накопиченням знань, адвокаційною діяльністю інколи виконували функції держави там де не здійснюється моніторинг екватори забруднення після цього Відбулася докорінна зміна і ми зрозуміли, що всі мережі горизонтальної структури, вони змінюються і мають іншу ширшу роль. В першу чергу це взаємодопомога, співпраця, моніторинг небезпек і те, про що я буду сьогодні особливо загострювати на цьому увагу, це протидія дезінформації і підтримка ментального здоров'я. Як виявилося, що ця війна, вона точиться на дуже багатьох фронтах. В якості позитивного, да, почнемо з позитивного. Ця фотографія облетіла дуже багато видань, мас-медіа в Європі і Україна як символ незламності citizen science. Це фотографія одного з волонтерів Харківщини, 60, 60 метрів від його будинку впала ракета і було зруйновано і будинок і все на світі і от там червоним виділено це якраз висить незламна одна з громадських станцій моніторингу якості повітря і це дуже цікава історія про наш незламний рух і що волонтер вижив і станція була врятована і релакована разом з ним і зараз працює вже в Дніпропетровській області щоб ви розуміли так що завжди є позитив і дуже прошу, далі буде дуже багато негативу, я вас дуже прошу завжди пам'ятати про цю фотографію і фокусуватися на незламності нас, українців. першу чергу проблема, з якою ми стикаємося і стикаємося в інформаційному просторі – це ІПСО. Це дезінформація, і ПСО було відомо екологам дуже давно: як еко, як грінвошенг, дезінформаційна пропаганда. По-різному ми це називали. Проте про одничі справи ми часто маємо з цим справу. От вам один з прикладів. Я навів. Ви вже, мабуть, забули про це: це про трупну отруту, про епідемію і, взагалі, про те, що ми всі помремо. На наступному слайді ще декілька заголовків з скріншотів верніше з мас медіа українських мас медіа хочу зазначити от щоб нам переклали дуже цікавий жирний одеський бичок трупний яд і окопний вши і журналісти це помістили все в один заголовок розумієте в якому інформаційному терорі знаходяться люди і citizen science це ж про citizen в першу чергу це про людей і якраз в таких надскладних умовах горизонтальні проекти підтримки громадянської науки можуть підтримати і ментальне здоров'я громадян. І як виявилося, як показала практика, як показала наша практика, от, для боротьби з цим ще навесні було розпочато таку інформаці... антиінформаційну кампанію, яку назвали Екошабаш. Провідні науковці і громадські організації об'єдналися і робили спільно стріми, роз'яснюючи населенню про всі дезінформаційні практики, які відбуваються. І вже, щоб ви розуміли, це дуже популярна і корисна, як виявилася справа більше восьми шабашів. От дев'ятий шабаш буде завтра, щоб ви розуміли, бо понад чотири тисячі активних глядачів в нас було. І позитивним моментом, і в цьому сенсі, можливо, цю естафету має переймати саме бібліотеки, що журналісти подекуди просто пишуть або шо насправді, і вони не в них немає часу розбиратися, і в такі речі вони допомагають і журналістам навчатися і далі не поширювати псож. Громадські проекти як система мережа моніторингу якості та безпечності повітря вона допомагає підтримувати ментальне здоров'я населення вот прямо зараз, під час різноманітних активних бойових дій і от я для вас пропоную декілька буквально прикладів які відбулися нещодавно в Україні страшний ракетний напад на місто Запоріжжя і який сьогодні повторився на жаль на місто Запоріжжя от ви бачите слайди загального контексту ракети С-300 атакували населене місто і відбулася і містом поширилася значна паніка про забруднення задимлення підвищення радіаційного фону і такі далі. Разом з тим, громадські мережі моніторингу, за рахунок того, що вони відкриті і працюють в онлайн-режимі, оперативно спрацювали і чітко показали, в яких локаціях міста дійсно спостерігається забруднення, а в яких населенню не варто переживати через це і на цьому слайді от ви можете бачити оперативну оцінку якості повітря в різних районах міста і ви бачите як використовується кольорова діаграма да, ми її називаємо діаграма світлофор від зеленого безпечного до червоного дійсно небезпечного разом з тим співпраця вже з науковцями які аналізують дані вона дозволила в той же день проаналізувати ситуацію і довести до відомо людей мешканців цього міста що не варто перейматися сильно гамма-радіаційний фон не підвищений відбулося короткострокове да, забруднення повітря але воно швидко прийшло в норму не спостерігається інших ризиків для здоров'я і ця хвиля іпсо була Ну, це був удачний приклад, вона була зупинена і в телеграм-чатах, і в різних інших публічних засобах масової інформації. В якості другого прикладу, так, системи громадського моніторингу і об'єднання науковців, громадськості і вже органів влади, допомагають зберігати ментальне здоров'я населення в умовах радіаційного терору. Не секрет, що наш ворог – це країна-терорист, тим паче ядерний терорист. Дамоклав-меч ядерного терору висить дуже активно і зараз він активно поширюється всі ці ІПСО. Ми не будемо применшувати цю загрозу. Разом з тим, наша задача – допомогти населенню зберігати мозок холодним, зберігати їх ментальне здоров'я. На цьому слайді ви бачите, як навіть великі інформаційні і поважні інформаційні канали, як 24 канал і наш обласний офіційний телеграм-канал теж поширюють поширюють інформацію, не до кінця перевірено, і таку, яку створює додаткову паніку і загрозу для ментального здоров'я населення. Разом з тим, той випадок, який ми з вами обговорюємо, 29 вересня він стався, Енергоатом офіційно опублікувало, що все це є фейком і не варто перейматися не варто вживати йодид калію або інші препарати є радіопротектори і не варто робити додаткову шкоду для здоров'я. Разом з тим це і псо поширювалося майже 6 годин і наробила лиха. В цьому сенсі в цьому сенсі надходить саме допомога від е, citizen science проектів, таких як Чисте повітря для України і мережа Екосіті радіаційного моніторингу якості повітря. І ось тут ми бачимо огляд саме в цей період, огляд гамма-радіаційного фону в різних локаціях, що все знаходиться в межах норми, немає ніяких перевищень, це є така природня флуктуація. Фону і не треба вестися на ІПСО, і якщо буде дійсно загроза, всі отримують оповіщення. І більш детальний аналіз е, з, е, спільно з колегами з декількох університетів, які показують, що навіть в умовах сильного вітру все рівно спостерігається е, нормальні показники гама радіаційного фону і пиловиделення на цих локаціях і мешканцям, наприклад, Нікополя і Марганця, не варто так сильно перейматися. Ну, верніше, не варто перейматися за це. Ось так. І останок я хотів би продемонструвати, як за ці 8 місяців citizen science проекти, які активно реалізовуються багато років, вони переосмислили і додали три нових принципи до відомих принципів citizen science про те що в умовах кризи а війна це страшна криза ми маємо переглянути наші підходи і від інформування перейти до оповіщення тобто до пояснення роз'яснення, посилити свою освітню функцію, а також додати три ключових принципи. Ми маємо забезпечити безпеку волонтерів і тому зараз існують, наприклад, протоколи, які дозволяють волонтерам стати непомітними, да? особливо в, в зоні окупації. Додаткове підтвердження даних, тому що вже є випадки, коли намагаються використовувати і такі проекти з дезінформаційною пропагандистською метою і наша розширена відповідальність я про неї вже сказав вона позначена як освіта і на сам кінець шановні друзі просто в якості демонстрації в телеефірі «Наживо» наша Україна — це є мережа Екосіті і діалогові вікновод. Наша вся мережа зверніть увагу навіть інколи на окупованих територіях. І наше багатостраждальне місто Запоріжжя. Я зараз виділю, перейдемо на їх вкладки і подивимося, що відбувається в місті. З пилом все зелене, все в нормі. Радіаційний фон не порушений трохи є підвищений формальдегід але все теж в межах норми і населенню принаймні з цього приводу можна не турбуватися ось так ось такий дуже короткий максимально коротко я майже вклався в регламент максимально коротко я представив як яка роль взагалі є у природничих сітей з населенням проектів і як вона змінилася через страшну ганебну і ну вся інша лексика буде абсентною а війну яка розпочалася в лютому місяці в нашій країні дякую за увагу я радий відповім на ваші питання і залишаюсь. можете їх далі писати в чаті Дякую, пане Максиме. В чаті поки що запитань немає, але, можливо, будуть. Я хочу абсолютно підтвердити вашу тезу про те, що бібліотеки точно можуть бути партнерами в усіх тих питаннях, які ви озвучили, і, зокрема, в боротьбі з ІПСО. Тому що медійна грамотність, інформаційна грамотність, протидія дезінформації – це те, з чим бібліотеки в принципі вже працюють досить давно. І те, що бібліотека як місце взаємодії проєктів наукових, як ваш, або окремих науковців і людей, які готові включатися як волонтери в допомогу науковцям, то це, ну, я теж бачу, що це, ну, така велика перспектива. І якщо науковці вже розуміють, ну, от зараз я чую науковця, які розуміють, як включати населення в науку і як можуть населення, звичайні люди, допомагати, то бібліотекам тут є ще чому вчитися і розбиратися. Ну, для того, щоб бути ефективною і допомагати в цьому. Дніпру, ну от ви ближче до Дніпра, тому дніпрянські бібліотеки, включайтеся активніше, будьте першими, хто citizen science так, серед бібліотек активно почне пропагувати, і промотувати і впроваджувати. Дякую дуже.